जा निरास का का कैसासीन मंजर है इधर गरीब खड़े हैं उधर गरीब नवा गया啊 <音樂><音樂><音樂> خالق دو جہاں ستوبہ بلا کال کہ دو جہاں سے یہ رتوا بلا تیرے دربار کا دامن رہے ہاتھ میں بس دوا ہے یہی رنجو ہم کے لیے کی جہاں لاج رکھنا فنا کی مڑ جہاں حشر میں تاجدار حرم کے لیے کرنا